На прилавках Запорізького Критого ринку у продажу фасована харчова сіль. Вартість від 50 до 60 гривень за кілограм. За ціною у 25-30 гривень розкупили ще минулої неділі, кажуть продавці. Покупці не поспішають купувати за завищеною ціною. Чи відчуваєте ви, що є проблеми з сіллю? Ні, не відчуваю. У вас є запаси солі? Це ну, паніка. є. є. А за якою ціною ви її купили? Та я купувала давненько вже. У мене є і дрібна, і крупна сіль вдома. – Чи вважаєте ви, що треба запастись заздалегідь? – Ні, я, я стільки не з'їдаю. – Сіль є. – Ви Це... закупили заздалегідь? – Ні, пачка солі хватить на місяць. – що... За якою ціною купували? – Я не пам'ятаю. Супруга купує. Ми не чуємо цей дефіцит. Менше солі довше живеш. Ажіотаж штучний, переконані торговці. Сіль з'явиться на ринку. Якщо не цих вихідних, то з вівторка наступного тижня, запевняє продавець Круп Данило в путі. 10 вагонів в путі. Звідки? З Донецька Солідара. Солідара, Солідар працює. Ну по моїм даним частично. Чистічна гружають, ні, не в повну мощь. А коли сіль з'явиться на ринку? День максимум два. И она не первая необходимость. Будет ее, будет валом, не переживайте. Все будет. Главное, чтобы был мир над головой, а остальное все будет. Директор ринку Максим Поліщук підвищення вартості солі пояснює збоями постачання та її тимчасовою відсутністю на міських складах. Монополіст з виробництва солі Артем Сіль через війну зупинив роботу. Але, за словами Поліщука, в Україні є й інші підприємства-постачальники цієї продукції. Наші підприємці, які працюють на ринках, продають її дуже в обмежену кількості. Тобто, у нас немає оптових баз, складів. Кожен підприємець бере невеличке партію, там 10, 20, 30 пачок, там 20 мішків, мішків там не більше. Тобто той обсяг, який збувається на ринку критому у місті Запоріжжя, він зразу був розкуплений. На складі сіль є, спочатку наступного тижня вона надійде в продаж, повідомив адміністратор однієї з мереж продовольчих супермаркетів Запоріжжя Данило Бубирь. «У вівторок повинна заїхати і ми вже будемо розфасовувати і пускати в продаж. Зараз в нас постачальник – це добра хата, видобуток є, все привозять, наш магазин все добре купує. За якою ціною? Була ціна 19 гривень. За кілограм, за якою будете продавати? Поки що сказати не можу, адже зараз ситуація з паливом нестабільна і постачальник сам може підняти ціну. Аби сіль зі складу розвести по 20 крамницях міста, керівництво підприємства має вирішити питання з пальним. На це знадобиться кілька днів, сказав Данило Бубирь. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.